שקט בחוץ! נריה, לך שם בכיוס, תדבר איתם בנחמדות בבולום מילימטר שידברו איתך בטוב הלגל תניה, שניה, סתיה שלוש, שתיים, אחת אקשן אני חוזר ללמוד מה עוד עליך? פיקאפ, חדרה, נשימה עמוקה שלוש שלוש, שתיים, נשימה, נשימה, נשימה שאתה את זה כבוע אמא שלי שמואל, שמואל, תנשום I'm okay.